اهلا بيكم كل العملاء بتوعنا في كروس واي Insurance انشورانس سيرفيس عاوز اقول لكم ميري كريسماس عاوز اقول لكم هابي نيو عاوز اقول لكم شكرا ليكم كلكم كل العملاء بتوعنا اللي اشتركوا معانا في السنه دي وكملوا معانا للسنه الجايه كمان حقيقي بنشكركم جدا بنشكركم على طول صبركم وطول قناتكم وبنشارككم دايما باخبار الشركه إحنا الشركة بتاعتنا بتكبر بسرعة جدا ساكت جدا نشكر ربنا وعلى 2023 كمان عندنا شركات كتير قوي ضفناها وفي برامج كتير تأمينية ضفناها كمان في بروديوسر كتير انضموا لينا وناس كتير اشتغلت معنا بشكركم وحبيت ما ابتديش السنة الجديدة لوحدي ابتدي السنة الجديدة معاكم أقول لكم كل سنة وأنتم طيبين ميري كريسماس هابي نيو يير سنة سعيدة عليكم كلكم وإن شاء الله السنة الجاية نكون كلنا مع بعض ونكون بننجح كلنا مع بعض كل أصحاب البيزنس العمل بتوعنا ونقضي سنة كلها جميلة وبشكركم جدا كروس واي فاينانشال انشورنس سيرفيس